Ég heiti Ævar Þór og mig langar að tala við ykkur um breytingar. Þið vitið skrýtnum tilfinninguna sem við fáum stundum í magan þegar hlutir breytast. Vegna breytingarna sem þið eru búin að upplifa í skólanum í bóstiðkastið og mikilvægi þess að halda samt áfram að leika sér og hjálpa öðrum. Vinir mínir hjá UNICEF höfðu samband við mig því þau höfðu heyrt að því að sum börn hefðu áhyggjur af koronaverunni sem allir eru að tala um og breytingunum sem hún hefur haft í för með sér. Þess vegna langar mig að fá að deila með ykkur nokkrum góðum ráðum og gefa ykkur tækifæri til þess að hjálpa öðrum börnum. Skúðum við dagans betur. Gangi í bæinn. Koronaveran COVID-19 er heimsfaraldur. Það þýðir að mikiða fólki í ólíkum löndum hefur smitast af veirunni. Korónaveiran er tegund af veiru sem veldur veikindum hjá fólki. Fyrir langa-lang flesta sérstaklega börn eru veikindin ekki hættuleg. En hún getur verið erfið viðuregnar, fyrir til dæmis gamalt fólk. Til þess að koma í veg fyrir að fólk smitist erum við nú beðin um að vera lítið með öðrum, hald okkur í tvekkja metra fjarlægt frá öðrum. Það er circa eins og eitt daði freyr. Og passa okkur extra vel að gæta hreinnlætis. Til dæmis syngja afmælisöngin tvisvar meðan við þvom hendurnar. Anna af Anna af Anna af mælita. Svo hendurnar oftar en venjulega snertu ekki á okkur andletið leika ekki við önnur börn eftir skóla en þau sem eru meðmanni í skólahóp, hnerra og hósta í olnbóðabótina og svo framvegis. Sko, það er almennt bara mjög sniðugt að þvo sér vel um hendurnar. Þá mýkama það líkurnar því að fá flemsu og ég tek það fram að það er alltaf, alltaf dónalegt að hósta eða hnerra á annað fólk. Það er Miklar breytingar hafa átt sér stað á Íslandi og annarstaðar í heiminum síðustu mánuði. Krakkar eru minna í skólanum og fullornir eru meira að vinna heima hjá sér og það eru engar veislur eða parti þar sem margir koma saman. Það getur verið gott að minna sig á að þessar breytingar eru tímabundnar og áður einn við vitum af verður lífur komið í sama horf og áður. Skólar og frístundaheimili verða opin alla daga það verður fullt af veislum og fólk getur knúsast aftur. Ástæðan fyrir þessum breytingum er einföld að hjálpa fólki sem við viljum ekki að veikist. Þannig ert þú og fjölskyldan þín að hjálpa á hverjum degi. Vel gert. En vistið þú, það eiga margir erfitt með breytingar. Sumum finnast þær ekkert svo erfiðar, öðrum svolítið erfiðar og enn öðrum finnast þær mjög erfiðar. En vistu hvað? Það er allt í lagi. Það því við erum öll ólík. Upp á síðkastið hafa verið miklar breytingar í samfélaginu. Þið haði kannski verið minna í skólanum en venjulega og í staðinn fyrir að tala um ég veit ekki hva, hvað erum við fullotnafólkið aftur alltaf að tala um uh, veðrið, kaffi, fótbolta, taka til, þið veitir hvað ég meina þá eru allir, allir að tala um COVID-19 og það getur verið erfitt og leiðinlegt að hlusta endalust á sama Sumir hafa kannski áhyggjur af vinum sínum eða ættingjum og það er sko alveg eðlilegt en þá er mikilvægt að láta einhvern fullorðin sem aður treystir vita og ræða málin saman. Þegar maður hefur áhyggjur er nefnilega ímislegt sem er hægt að gera og ég er með nokkur dæmi í huga um hvað þú getur gert. Ef þú hefur áhyggjur eða ef þið líður illa. Talaðu við eitthvað sem þú treystir, til dæmis eitthvað í fjölskyldunni eða í skólanum. Þegar þú ert að takast á við erfið verkefni, í staðins að hugsa, ég geti þetta ekki. Hugsaðu þá, ég geta þetta kannski ekki núna, en hvað geti ég gert til þess að geta þetta einhvern tíma? Og í stað þess að hugsa, ég ætla að sleppa þessu af því að þetta er svo erfitt. Hugsaðu þá frekar, jú, já, já, þetta er erfitt, en með því að gera þetta er ég að þroskast og verð betur undirbúin fyrir framtíðina. Mundu, það er fullt fullt af fólki út um allan heim sem vinnur hörðum höndum af því á hverjum degi að hjálpa fullornum og börnum vegna COVID. Þú og fjölskyldan þín eruð að gera heilan helling með því að haldi ykkur heima þvó hendur reglulega og halda tveggja metra fjarlæg frá öðrum. Mundu að þegar breytingar eiga sér stað er margt sem þú getur stjórnað þótt það sé ekki allt. Það er best fyrir heilsuna að muna að borða hotlan mat, hreyfa sig og stunda íþróttir og passa að ná nægum svefn. Hringdu líka í ömmu og afæða vinið þína, þau verða mjög klöf að heyra yfir. Við Íslendingar erum mjög heppin. Við erum rík þjóð með gott skipulag, skýra reglur og mjög klára sérfræðinga sem passa upp á okkur á tímum eins og þessum. Við erum í góðum höndum en við þurfum öll að gera okkar til að draga úr smithættu. Eins og að þvo okkur velum hendurna. Þú hefur kannski heitt þetta áður en við erum öll almannavarðir. Því miður eru ekki allir alvíafn heppnir og við. UNICEF er með rosalega mikið að starfsfólki út um allan heim sem vinnur stöðugt að því að búa til betri heim fyrir börn og þau eru einmitt í þessum töluðu orðum að hjálpa börnum sem finna fyrir breytingum vegna COVID-19. Börnum sem eru ekki jafn heppin og við hafa kannski ekki aðgangað hreinu vatni, sápu, sóttreynsefni eða skóla eins og þið. En hvað er það nákvæmlega sem UNICEF gerir fyrir þessi börn? Hvernig er UNICEF að hjálpa varðandi faraldur eins og koronaveiruna? Starfsfólk UNICEF eru sniglingar í að útvega hrengt vatn og bæta hreinlægdi því við vitum hversu mikilvægir þessir hlutir eru til að stöðfa smitt og alls konar sjúkdóma líka koronaveiruna. Til dæmis með því að útvega handsápu og verndarpakka fyrir heilbriði starfsfólk. Starfsfólk okkar er í þessum töluðu orðum að dreifa miljónum af slíkum pökkum út um allan heim. Annað sem UNICEF gerir er að veita öllum, fullornum og krökkum eins og þér góðar og réttar upplýsingar um þennan faraldur. Því miður er ofmikið á allskins bulli dreift í svona ástandi og því er mikilvægt að traustarstofnarir eins og UNICEF komi réttum skilaboðum til fólks. Uh. UNICEF leggur mikla áherslu á að börn hætti ekki að læra þó skóla til loki því í sumum löndum er alltaf hætti á því að einhver börn skili sér ekki aftur í skólan þegar hann opnar loks aftur. Á neyðarsvæðum, í flóttamannabúðum, stríðisvæðum og í fátakum löndum þá setur UNICEF upp bráðabyrða skóla. Þetta eru skólar sem reistir eru tímabundið í stórum tjöldum og þar geta börn komið saman og haldið áfram að fá mikilvæga menntum. Til þess þurfa kennarar og börn, allskonar stílabækur, blíjanta, strókleður, reglustykkur, skæri, penna og allt sem við fáum í skólunum okkar. UNICEF býr til skóla í kassa með öllu því sem þarf fyrir skólastofuna. Á hverju ári styrkir mikið að starf UNICEF sérstaklega til þess að veita börnum menntum. En eitt skóli í kassa tryggir 40 börnum allt sem þau þurfa til að halda áfram að læra og mennta sér hvar sem eru. Síðast en ekki síst er sem UNICEF telur mjög, mjög mikilvægt og það er að krakkar eins og þú fá að ganga í skóla og mennta sig. Það er nefnilega svo gaman í skólanum, frísindaheimilinu og félagsmiðstriðinni. UNICEF langar að senda þeim sem er að velta fyrir sér hvað þú geta gert skilaboð. Hæ! Hvað getur þú gert? Þú getur hjálpað öðrum og láti gott að þér leiða. Segðu fóröldruvinnum eða vinum frá því sem hún lærir í dag. Þú getur líka heimsótt heima sem þau Þú getur kynntið enn betur bann Og séð hvernig Júnisef kemur börnum í neið til aðstoðar. Það er nefnilega margt sem að þú getur gert. Þú getur safnað áhitum og veitt börnum um allan heim meira öryggjum. Síðast en ekki síst getur þú séð til þess að þér líði vel því þú skiptir máli. Það var gaman að vera með einhverju í dag. Takk fyrir að horfa, takk fyrir að taka þátt í UNICEF hefingunni og hafum við það sem allra, allra best.